Com puc crear grups de treball dintre de l'aula virtual? De vegades ens pot interessar que els estudiants treballin en grup, ja sigui per una tasca en concret o per a totes les entregues de l'assignatura. Aquest aspecte et facilitarà la qualificació de les mateixes, ja que al està configurat el sistema com a grup, la qualificació que li donis a la tramesa feta per algun estudiant en concret s'aplicarà automàticament a tots els seus companys de grup. Per fer-ho, cal que t'adrecis a la icona Accions i facis clic sobre l'opció Més. Situa't a la pestanya Usuaris. Aquí trobaràs l'opció Grups. Ens trobem a l'espai per crear grups. Com pots veure, tens tres opcions per a la creació d'un grup. Crear-ho manualment, fer-ho de manera automàtica o importar grups a partir d'un fitxer. Tria l'opció Crea grup. A continuació, apareixen els paràmetres generals editables del grup, com poden ser el nom, la descripció, definir una clau d'accés privada per al grup o introduir una imatge. Un cop guardats els canvis, podràs afegir els participants del grup fent clic sobre Afegeix, suprimeix, usuaris. Ara, només cal que seleccionis els alumnes que vols afegir al grup i facis clic sobre Afegeix. Una informació molt útil que ens pot ajudar a l'hora de crear els grups és l'indicador numèric que trobem entre parèntesis al final del nom de l'estudiant. Aquest número ens indica el número de grups al qual pertany cada participant. Així doncs, pots fer que els usuaris pertanyin a més d'un grup, si t'interessa. Si seleccionem ara l'opció Crear grups automàticament, la configuració és ben diferent. Aquí podem escollir si volem crear grups en funció del nombre d'estudiants per grup o pel nombre de grups que volem crear, i si volem que segueixi alguna norma a l'hora d'assignar els membres a cada grup. Una opció força útil és la de seleccionar si volem ignorar els usuaris que ja formen part d'un grup. Això ens pot servir d'ajuda si necessitem que uns alumnes treballin necessàriament junts i la resta ens és indiferent. En acabar la configuració, pots fer una previsualització dels grups o trametre la formació dels grups directament per a que els estudiants les puguin veure. Com pots veure a la previsualització, el grup que havíem creat anteriorment no apareix contemplat aquí. Així doncs, hem creat tres grups de dos participants. Recorda, però, que els grups són modificables en tot moment.